desluiri fere perdear, cum a lăsat Andreea Marino vedet fere emisiune. Marina Alman a spus tot despre momentele în care s-a trezit ce nu mai are emisiune din cauza unei alte vedete. Cea în cauza ar fi, fere voie, însă chiar Andreea Marin. Este vorba de momentul în care emisiunea de la TVR pe care Marina Alman o avea a fost înlocuit de cea Andrei Marin. Surprize, surprize! Prezentatoarea de televiziune Marina Alman a povestit, într-un interviu pentru adevărul. Cum a ajuns Serem în fere una dintre emisiunile pe care le prezenta la TVR? Eu am fost chemat într-o zi de tipus Munteanu, directorul de la TVR 1 pe atunci, sub liniere mi a spus. Eu cumva am fost încântat, me gândeam ce, ia uite, sunt invitat să-mi cumva la mas cu oamenii care fac divertisment în TVR de ani de zile, nume foarte mari. Am acceptat, am cedat foarte o subliniere ori, tatele meu nici acum nu me iart pentru o subliniere urinta cu care am cedat. Eu am fost de bun credind sublinierei am zis dacă un profesionist de talia lui Titus Munteanu îmi propune a sublinierea ceva, înseamnă ce a sublinierea e bine. Atunci am pus pe picioare alt format de succes. La câteva luni după ce s-a oprit ceaiul de la ora 5, a apărut la TV-re surprize, surprize sub după mulți ani, Titus Muntea numea Mercury City ce atunci Lazarov, care mi-a fost foarte bun prieten, mi-a spus și dacă vrea un format setere cumprat trebuie să fac urcenie în zona respectiv. Nu mai există nicio emisiune care să aibă un succes foarte mare, pentru că noua emisiune se se poate impune foarte ușor Mi-a recunoscut cesta a fost motivul pentru care a oprit ceaiul, a mercurisit Marina Alman.